Και φίλοι, καλησπέρα σα στο Βόρτα ε, Σήμερα καλεσμένου μα, ο κύριο ε, Παλιάτσο, εκπρόσωπο τη Ένωση για την Ελλάδα, ε, ένα νέο κόμμα σχετικά, ε, δίκλα του κάθεται ο κύριο ε, Φενέκο πρόοδο κοινωνία αξιών. Και σήμερα βέβαια δεν του έχουμε καλέσει εδώ ε, ω επαρχία κομμάτων, αλλά για λόγω τη εμπειρία του στο παρελθόν ε, και ιδίω στον ναυτικό, για να μα πούνε να μιλήσουμε. Για εθνικά θέματα, για κυρίω για τι προσ... προκλήσει που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα σε επίπεδο εθνικών θεμάτων, και κυρίω να κλέψουμε λίγο από την εμπειρία του για να γίνουμε και εμεί οπότε. Καλησπέρα σα, κύριε. Καταρχήν, παρουσιάστε λίγο τον το εαυτό σα, έτσι συνηθίζω συνήθω, γιατί ο κόσμο, κάποιοι σα γνωρίζουν, ε, κάποιοι άλλοι όχι, οπότε να ξέρουν τι δεν έχουν απέναντί του, κύριε Παλιάτσι. Εγώ ανήκω σε μια πολιτική κίνηση που είναι η στην Ελλάδα και προσπαθούμε να έχουμε κάποιο λόγο για κάποιες θέσει για όλα τα μεγάλα θέματα και κυρίω τα θέματα τη ελληνική πραγματικότητα. Κύριε Ναι, δεν είναι τη δεν ξέρουν αυτό που μα ότι και εκ μέρου παλιά, έχουμε δείτε πολλά τη να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μα σε διάφορε συναντήσει πού που του και τα ζητήματα ασφαλεία. Και βέβαια, έχουμε ε, και η υπάρξει την όταν αντιμετωπίζαμε τι πολιτικέ απειλέ ή τι οποιασδήποτε απειλέ, τόσο Ωραία. Θέλω λίγο. Για να κρατήσω του τηλεκατέ να ξεπεράσουν το πεντάλεπτο που συνήθω βλέπουν και μετά το κλείνουν. Αυτή να αυτά τα στατιστικά του γητιού. Ε, να ξεκινήσω λίγο τρολά, το Διάβαζα σήμερα ένα άρθρο ενό ενεργού σήμερα ε, αξιωματικού ε, στο ναυτικό. Ο οποίο λέει ότι θεωρεί ότι άμεσα θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τι συνθήκε που επικρατούν στην Τουρκία και να δημιουργήσουμε εμεί ένα θερμό επεισόδιο. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει. Την γνωρίζετε αν το διαβάσατε σχετικά. Ε, Υπονοώντα ότι ο Ερδογάν είναι κάπω ευάλωτο τώρα, οι Ιδέα Αμερικανοί εισαγωγικά ε, θέλουν λίγο να του τραβήξουν το, το αυτή και ενδεχομένω σε, σε μια τέτοια πρωτοβουλία να μα στηρίζανε. Οπότε εσεί πώ θα το αυτό, Είναι άλλο ένα ε, αξιωματικό, ο οποίο έχει και αυτέ τα ζητήματα του, ή μια σοβαρή πρόταση αυτή και ένα σοβαρό ενδεχόμενο. Α ξεκινήσω από εσά κύριε Παλιάτσα. Εγώ το βλέπω απλώ ενθουσιώδη και δεν νομίζω ότι είναι αληθινή. Δεν νομίζω ότι ένα τέτοιο, μια τέτοια αντίδραση είναι αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται. Κύριε Θανακό. Κύριε, ένα από τα μεγάλα προβλήματα στη σκέψη των ιστορικών ανθρώπων είναι ότι υπερβαίνουν τις κινήσεις, με τι τακτικέ κινήσει, με τι στρατηγικέ και τα αποτελέσματα που έχουν το καθένα. Μια τακτική κινήση έχει περιορισμένα αποτελέσματα σε τοπικό. Μια στρατηγική κίνηση όμω μπορεί να έχει πολλαπλά αποτελέσματα να καθάσουν πολλά χρόνια. Εγώ λοιπόν ω κοινό εξωματικό βλέπουμε μια στρατηγική κίνηση που ενδεχομένω για κάποια στιγμή να έχει μια επιτυχία. Αλλά τα αποτελέσματά τη θα είναι επίπονα. Διότι κανένα δεν θέλει σήμερα να πάρει σε μια πολιτική σύραξη. Θέλουμε έναν ε, αντίπαλο ο οποίο το επιδιώκεται αυτή τη στιγμή. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια θα ήταν η ιδανική συμπεριφορά απέναντι στην Τουρκία με βάση τι νέε συνθήκε που διαμορφώνονται. Ε, βλέπουμε ότι αντικειμενικά πρέπει να δεχθούμε όλοι ότι τουλάχιστον το ευρωπαϊκό σύστημα προωθούσε τον Ερντογάν ως, ε, μια νέα σταθερή ε, πολιτική αλλαγή έναντι των κεμαλιστών ας πούμε, του κράτου του, του κεμάλα. Ε, και όλοι θεωρητικά είχαμε πιστέψει ότι ο Ερντογάν θα μπορούσε να είναι ένα εταίρο που θα μπορούσαμε να, συ, να συνομιλούμε και τέλο πάντων υπάρχει και μια σχέση εμπιστοσύνη και μια σχέση ασφάλεια, ότι δεν θα έχουμε πάλι τα προβλήματα που είχαμε στο παρελθόν. Αυτό μετά τι ε, νέε εξελίξει του Παλαιπωριού και με τι πρόσφατε κινήσει που κάνει ο Ερδογάν, νομίζω ότι πλέον θα έχει αλλάξει τουλάχιστον στη δική μου αντίληψη. Εσεί πώ θα αξιολογείτε όλα αυτά, α μιλήσετε και εσεί και πάλι. Εγώ πιστεύω ότι ο Ερδογάν είναι ο θυσιοδότη, η θυσιοποίηση αυτή τη στιγμή. Ε, και εγώ την ελλάδα να δυνατοποιήσει, θα κάνει όσο μπορεί και περισσότερε προκλήσει. Και θα κάνει προκλήσει σε διάφορα θέματα. Και έφτασε μέχρι στιγμή να μας προτείνει να κάνουμε μας δούμε και ακόμα, σε δίκτη τη δουλειά Να χωρίσουμε, εντάξει, να πάντα. Όσο μας ότι είμαστε αδύνατοι και αδυνατίζουμε, θα συνεχίσει τη προκλήσεις. Δεν περιμένουμε. Θα σας να σα ευχαριστώ την προηγουμένη απάντηση. Η ελληνική στρατηγική είναι αποτρεπτική. σημαίνει ότι Είμαστε έτοιμοι αν προκληθούμε να επιφέρουμε στον αντίπαλο τόσο κόστο από την έδρα του, ώστε να μην μπορεί να το αντέξει ε, Και έτσι να μην έχει στον μυαλό του την ιδέα να κάνει προκλητικέ αντίληψει ή να επιτεθεί. Άρα του να ξεκινήσει εσύ ένα θερμό εξορίδιο, στην ουσία ε, αυ, είναι αντίθετο στην εθνική σου σπανική την αποδοτική. Και αφεντέρου, οι επιθετικέ στρατηγικέ δεν είναι των αποτελεσμάτων από την διαφορετική λόγια και την διαφορετική τη σύνθεση και την εξαιρετική εμπειρία. Άρα, δεν είναι κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι η κάμερα δεν είναι ένα μεγάλο μακροχρόνια Χρειάζεται για να γίνει κάτι Άρα, πιστεύω ότι είναι μια, ε, επίδυνα, μια άποψη και καλύτερα να μην συζητάμε περισσότερο. και ότι σε ό,τι αφορά τη ζώνη του Βασιλείου, τη Βασιλεία. Και δεν είναι συγκριτά, τη Πέτρε, γιατί στο έχει τα πόδια. Ε, δεν θέλει το δικό κράτο. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια ανακατανομή τα και ανακατανομή ισχύωση στην και θέλει αυτό. να παίξει ρόλο. Ακριβώ εγώ την Είναι και μαξιμανιστικά τα πάντα. Και μέσα να και η Αθηνά, να διαβανώσουμε και τη την Ελλάδα, το ευρωπαϊκό εξοπλισμό. Εσεί πώ αξιολογείτε. Είχε τηθεί ένα ζήτημα τη που μιλήσε για τη Θράκη, Ορδόγαν. Πολλοί είπαν ότι εντάξει, δεν είναι σημασία. Ε, στην πράξη το πρόβλημα θα προκύψει από τη Συρία και ότι όλα αυτά τα λέει καθαρά επικοινωνιακά, και δεν υπάρχει στο, στο πλάνο του. Εσεί ποια είναι η γνώμη σα πάνω σε αυτό, Δηλαδή, ότι όντω είναι αυτό το, το πρόβλημά του, ή ότι όταν μιλάει για τη Θράκη. Είναι μέσα στη στρατηγική του σκέψη και έχει ένα πλάνο στο οποίο χτίζει. Πάμε Ας Α να Μιλήστε εσεί και. <στονιχερ> <στονιχερ> τώρα τελευταία είναι συζήτηση για τι σημαίε. Επιβλήσαμε τον πρώτο του δρόμου, τον πρώτο δρόμο, και κάποιε σημαίε από πίσω. Το εμπόσυξα, μηχερ, οι δύο όμω εγώ δύο σημαίε που υπήρχε από πίσω, από πίσω οι είχε ένα στέλι που γύρω 16 άλλα αστέρια. Άξιοι ή ότι 16 αστέλια, Υποδηλούν 16 αυτοκρατορικέ περιοχέ για την Τουρκία. Η Λέγκα αυτή είναι η Πορτογαλία. Αντιλαμβάνεσαι αν λοιπόν το μυαλό του είναι ακόμα αυτή η αυτοκρατορική κοινωνία, ε, Έτσι όπω την έχει αγγελθεί αυτό. Άρα ποτέ δεν θα αγνοστεί από το να διατηρηθεί αυτό το μυαλό του ήταν παλιά από την Αυτοκρατορία. Συνεχώ είναι η Βασιλιά. Σε μια βοήθεια αναφερθήκατε στι ημέρε. Θέλει να μα πει την κοραστή ισχύ γιατί ακούστηκε για παράδειγμα. Ότι επειδή δεν ήταν ομολογό του ο κύριο γι' αυτό ακολουθείται αυτή η δικαιολογία που ακούστηκε σχετικά με τις σημαίε. Ότι συνήθω, για παράδειγμα, άμα ήταν ο, ο κύριο Παπαδόπουλο, ο δικό μα πρόεδρο, και ήταν ο αντίστοιχο πρωθυπουργό ε, τη Τουρκία, τότε οι σημαίε που θα ήταν από πίσω θα ήταν οι ελληνικέ και όχι οι τουρκικέ. Ισχύει αυτό το τελικά, ή είναι μια δικαιολογία που απλά μάται. Δεν ισχύει. Υπάρχουν χώρε που έχουν ένα τυπικό σε αυτό το κομμάτι, καταγεγραμμένο στο ποιητικό του, ένα φιλάριο, η Αμερική, η Αγγλία και τα Δεν είναι ψάξι, του ήρθε, δεν είναι πράγματι, Υπάρχει το τυπικό, τι σημαίνει από πίσω. Υπάρχει η εξή πρακτική, που είναι το ποιητικό, και την κάνουν όλοι. Όταν είναι σε διεθνή οργανισμό, η συνάντηση, από πίσω είναι η συνάντηση με του οργανισμού. Και οι σημαίε των χωρών που συμμετέχουν. Όμω σε κάθε περίπτωση, όταν η συνάντηση είναι επίσημη, αδιακρίτω βαθμό. Η σημαία πρέπει να είναι των δύο χωρών και των δύο αυτών που ισχύουν. Άρα είναι μια λειτουργία που δεν είναι Οπότε συνεχίστε σε αυτό το πλαίσιο που σα διέκοψα να μπει για τις Ναι, στο κομμάτι Το οποίο λοιπόν το λέει, <συμπλή> το είναι αυτό σα το Πατισά. δείτε στην είναι ο ένα λίγο από τα σύνορα τη παλιά Ουρμανική Εκκλησία. Δεν μπορεί να ξεχάσει την εικόνα και το βλέπω να το πρόβλημα. Κύριε Παλάσσα, αν το παρακολουθήσει από την αρχή των Βεδών, από το που ήταν ο ήταν πάντα Ισλαμιστής. Ούτε δεν έγινε και Πάντα είχε αρχίσει να μην το να χέρι. Έκανε συμμαχία με τις Μασομανικές χώρες. Όλοι, του, όλοι του, η... Μέχρι οι Μέσοι Σιμανοί είναι αντιδιαμιστές. Μπορεί να είναι και καλυμμένος, μπορεί να είναι και λίμπες, αλλά πάντα είναι αντιδιαμιστής. Δεν είναι απέναντι σε αυτόν του. Το οποίο το ότι θέλει, τον ε, θέλει, αισθάνεται. Πάει πάντα αυτοκολαβεί από αυτομανική. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι οι ορισμένα πράγματα περάσανε και τα σήμερα αλλάζουν δύσκολα. Και θα πάλι. Θέλει να φτιάξει μια κομμανική αδυναμία. Και βλέπουμε ότι η κυρία είναι αδυναμία. Πρέπει να λέω πω ο Πάγιο Αδυναμτίζη και αρχίζει και ανεβάζει τι Και όπου βλέπει αδύνατο το τρίτο, αυτό θα ήθελα να μα συμβούν. Το σοβαρό. παράλληλα με ό,τι αφορά το συζήτημα, έχει κολλήσει. Από τη στιγμή που το είπε, έστω και στο πλαίσιο του συναισθήματο, έστω και το, στο πλαίσιο του εγγόνου. Και ξεκίνησα να το λέω τον θέλω ότι το πει φορέ. Να πει, Και μέσα να πει από γιατί ήταν η Θεσσαλονίκη, η Οπότε αυτά, Αλλά μπορεί να σου Αλλά αυτή η κλιμάκωση, έστω και ανακοινώσεων, θέλει να Και το θέμα είναι, Εσύ κάνει, πιστεύω ότι η διαπάτηση του καλή. καλή. Αλλά πιστεύω ή ε, αποτροπή. Αυτό που είπε στον δηλαδή, Πρέπει να ξέρει ότι είσαι έτοιμος για δύο πράξεις αποτροπής στις μεγαλύτερες. Πρώτον, όταν έχουμε ένας υπέρος, θα τον πλειώσει απειρά και δεύτερον, ότι αν πηγαίνει για εκείνο, είσαι αφασισμένος. Και είναι αφασισμένος που δώσεις και επιχτύπημα. Πριν ξεκινήσει, αν ότι είναι έτοιμο να υπάρχουν και σοβαρά κράτη που εμείς, όσο όσο αποτροπή, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Όσο μειώνουμε και αδυνατίζουμε σε διπλωματικές, έχει και οικονομική τα μπρόβημα. όλα λήψη της της της Να της της της της της αυτό της της ο της της έχει της ότι η της είναι μόνο αμυντική. Μπορεί να της και μάλιστα να διαβάσει και στο έδαφο του, να ξαναεπαναφέρει το κατεστώ του και την ήταν πριν. Άρα λοιπόν οι έννοιε τη αυτοκριτή θα πρέπει να έχουν μια λόγω: ότι δεν είναι μόνο για την ενέργεια, μπορεί να έχει και επιθετικέ ενέργειε, με σκοπό να επιθέσει το μεγαλύτερο για το για να τον υποχρεώσει να σταματήσει τι επιθετικέ παιδιά και να επαναφέρει το κλίμα. Ναι, επιθετικέ βέβαια το βουλίο του άλλου, έτσι δεν Δηλαδή εσύ έχει παραδεχθεί, δεν είναι πράγμα που μπορεί να έχει σιγότο. Το ένα σχέδος αποτροπής, το ένα είναι αν ο άλλος ξεκινήσει και απλασμένος για το να ξεκινήσει, να ξέρει ότι εσύ θα, θα τον κάνεις και θα είσαι απλασμένος. Υπάρχει όμως και το άλλο σχέδος αποτροπής που λέει ότι θα σου κάνω προληπτικό χτύπημα, εάν βέω ότι είσαι έτοιμος, το παραπέντε και ξεκινήσει η επεισόδιο. Να ξέρει ότι είσαι αποφασισμένος, αυτό σημαίνει αποτροπή. Και όλα οι αποτροπή δεν είναι όπλα. Είναι και οικονομικά, είναι και άλλα πράγματα. Πρέπει να ξέρει να ότι είσαι ε, ε, ισχυρός. Ότι έχεις αλλιώς να παίξει ισχυρός. Γιατί δεν είναι τα μετάφραση, σου, που συζητάμε τώρα, συστηματικά στην είναι ότι έχεις συμμαχίες, είναι ότι ισχυρούς είναι ότι γεωπολιτικά ισχυρός. Αυτός. Επί <Συσσμύνουμε> της ουσίας μια πράξη αποτροπής, ας πούμε, πάνω από το Κυπριακό, όταν η δυνάμιση, απόλαση, εάν εμείς την Mm -hmm. Αυτό ήταν ένα αποκριτικό κήτημα, μεγάλο κόστο, που ενδεχομένω να έχει σταματήσει και την εισβολή τη okay, αυτό νομίζω να σαφές παράδειγμα. Έχω το. Πήγαμε στα επόμενα του Ναι. Το yeah. ε, κοίταξε, καταρχά, υπάρχει σήμερα στην θεωρία το πρόβλημα αποφασίζει εσύ ο αντίπαλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm -hmm. Α, το άνοιγμα των διόρκων και μάλιστα με μια στην Εν τομεί εξαρτάται από τι εξωτικέ λεψει τη Ευκαιρία. Οπότε ο έχει δείχνει να κάνει κάποια τέτοια εκτίμηση, αν και είναι λίγο ε, παρατηρητημένη, διότι η Ευκαιρία αυξάνει πάρα πολύ του εξωπλήρου τη. Δηλαδή, αν δεί κανένα από το 2000 μέχρι σήμερα, έχει διπλασιάσει τι αμυντικέ τη δαπάνε και δεν θα δείχνει ότι εξυγχρονίζεται το προστάσιο τη και ε, δημιουργεί και στην εσωτερική δημομηχανία δυνατότητα παραγωγή και υποδηγείων και άλλων οδηγών συστημάτων. Ε, το ρέβαιο είναι, εάν στο μυαλό τη δεν έχει την επιχειμία να τα χρησιμοποιήσει με επιθετικό τρόπο, δεν λέω εγώ δεν θα το λέω, αλλά με επιθετικό τρόπο, με προβλήλεις ισχύως, ό,τι γιατί το κάνει. Άρα, λοιπόν, αν και ακούγεται παρατημονευμένο, εν τούτως καλό είναι να έχουμε το, το χειρότερο σενάριο στο μυαλό μα και να το ετοιμαστούμε, Παρά να βρεθούμε τελευταία στιγμή, ε, πια μένουν στο Βήλιο. Γνωρίζετε πω, Στριάνια, και αναφερθήκατε στι δαπάνε τη Τουρκία για τα εξοπλιστικά, α πούμε, διάβαζα ε, μια διαμάχη που υπήρχε στο παρελθόν με την Τρόικα για να μην μπουν οι δαπάνε των ενόπλων δυνάμεων στο μνημόνιο, στη διαδικασία των μνημονίων. Ε, τελικά, καθώ γνωρίζετε τι έχει συμβεί μετά το μνημόνιο, αν υπάρχουν επιπτώσει μεγάλε κυρίω και στο εξοπλιστικό κομμάτι και θεωρητικά μια συσχέτιση των δαπανών τη Ελλάδα έναντι των δαπανών τη Τουρκία στου αντίστοιχου ε, τομεί. Θα σα ζητάω, δεν ξέρω αν είστε εδώ καιρό, αλλά φαντάζομαι κάτι που θα έχετε στο μυαλό. Ε, κύριε Φελέκο, κοίταξε, παλαιότερα γνωρίζαμε όλοι την αναλογία ε, που υπήρχε έναντι τη Τουρκία στο 7 προ 10. Δηλαδή η βοήθεια που έγιναν οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ προ την Ελλάδα ήταν. Μονάδες, και στα μονάδες. 10, γιατί υπήρχε μια άνιση οικονομική ανάπτυξη τώρα. Αυτό στην πολλή, Σήμερα, η ισχύ των δύο χωρών σε εξοπλιστικών προγραμμάτων και, και χρημάτων που ξοδεύουν για, για, για το σύνολο των ευρώπλα δυνάμε, ε, θα σας διευθύνει σε λίγο να είναι τεράστια Παράδειγμα, τελευταίο προπολογισμό προβλέπονται για την Τουρκία 96 δις, εδώ, το 2016 για υγεία και εξοπιστικά προγράμματα και για την εκπαίδευση. Από αυτά, οι ανοιγητές δαπάνε του πεινά είναι δύο 25 δις. Αν σκεφτείτε φίλετε ότι εμείς, αυτή τη στιγμή, το μάξιμο των αντικών μαλαμπανών θα είναι το 9 δις. Έξι, θα, θα, είπα τώρα, θα είπα τα άλλα, θα είπα τα Κύριε Παλιάτσο, είναι φιλιαρή η σύγκριση μεταξύ των δύο προσπαθών διεξοπιστικά αυτό που είπε ο Κρύστο Μόκος, ε, τη βλέπουμε τα ισοπλιστικά, σαν ένα δραχείωμα πιέση και το βλέπουμε και σαν ένα πηγαμής ε, μελλοντική χρησιμοποίηση σαν επιπαιδική πιμήνα. Αλλά ανάμεριά, εμείς, με το πιαν εθλίψη σκεφτόμαστε νούμερα, θέλω να πιστεύω, πάντα λίγο το γενικά, θέλω να πιστεύω ότι είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να εξυπηρετήσεων του τρατημικούς μα ε, στόχου και ε, ό,τι έχουμε κάνει στα σχολεία με έναν ε, ε, ε, ε, ε, τη Τουρκία. Πιστεύω όμω ότι οι συνεχεί μειώσει, για να συνεχίσουν αυτέ οι μειώσει, επιβρούν όχι μόνο στα σχολεία, επιβρούν στι λειτουργικέ ανάγκε, επιβρούν στο ηθικό, γιατί δηλαδή το ποσοστό έχει οικογένεια, ζει και αυτό στι πόλει στη και στην κοινωνία μαζί μα. Άρα, ε, πιστεύω ότι οι συνεχεί μειώσει επιφέρουν εκτόσει. Εγώ δεν θέλω να πω συγκεκριμένα, αλλά νομίζω ότι η συντηρητικοί γνώση όσους θα επιφέρουν επιπτώσεις. Έπειτα, κάποιος πάντως που δεν γνωρίζει τα πλέον ενόπλων δυνάμεων, να ρωτήσετε πώ μπορεί να υπάρχει αποτρεπτική σχέση της Ελλάδας σε ένα δημοσιογράφο με την Τουρκία όταν συγκρίνει τα νούμερα. Έτσι, δηλαδή, όσο και αξιόμαχο να είναι το, ε, οι ενόπλε όσο και αξιόμαχο να είναι, μπορεί να καλυφθεί αυτό το χάσμα το έστω και σε οικονομικό επίπεδο η Ελλάδα στο στολό έχει παλιστική δυνάμη να μην απευθείσι πρέστουι. Οκέι. Τιποτε η πολύ μικρή η η η η η Και η η η η η ισχυρότερο για καταστραφή όχι μόνο του Αμερικάνου, σα θυμίζω ότι αυτή η αφή, προχώρηση που ακούσαμε ήταν λίγο από το Υξά, ήτανε, ξένο, και ε, τα, τα γαλλικά ε, δεν ήταν αλλιώ ο πρόσδειτο, ο πρόσδειτο των Αμερικάνων. Απλώς, τα νέα δεν, δεν, δεν είναι πάντα την αλήθεια. Ναι, όμω, εγώ δεν είμαι. Εδώ όμω, εγώ είμαι στην Ουρκία, όχι τόσο σε αριθμό όσο σε, δηλαδή, σε ξεπερνάει τεχνολογικά. Ακόμα και η καλή σου εκπαίδευση, η άριστη εκπαίδευσή σου, το ειδικό του στρατέλματος και η ειδικινότητά σου, δυστυχώς σήμερα η ειδικό ειδικό του Μακρόθεν με ειδικά συστήματα, τα οποία είναι τεχνολογικά εξελιγμένα. Άρα, λοιπόν, να η Τουρκία ολοκληρώσει το τεχνολογικό πρόβλημα εξοπλισμών της που σας είπα το νομπελοποιητάνει, αντιλαμβάνεστε ότι το έργο είναι δυσβάστακτο και δύσκολα από τελευταία Μιας και είπατε ουσιαστικά για, την, για τον εξοπλισμό και για την εξέλιξη τη τεχνολογία. Γνωρίζετε αν υπάρχει σύνδεση τώρα, Έτσι μου έρχεται, ε, των ερευνητικών κέντρων στην Ελλάδα, των πανεπιστημίων, με τι ένοπλε δυνάμει, ώστε να, προκύψει, να καλύψουμε και εμεί αυτό το τεχνολογικό χάσμα που πιθανόν προκύπτει κάποιε φορέ. Υπάρχει σύνδεση, υπάρχουν προγράμματα, υπάρχουν βοήθεια που ζητάνε για ένοπλε δυνάμει και υπάρχει και τα πανεπιστήμια που έχουν. Προγράμματα τα οποία βρεθούν, ε, δεύομαι πρόγραμος ότι είναι ε, σε τέτοια έκταση και είμαι σύμπροφη μέσα σε τέτοια έκταση, γιατί δεν έχουν επαρκή κραμματοδότηση. Όσο έχουν κραμματοδότηση εξωτερική, ε, προγράμματα εδώ και από τον κύριο Δεκισάνηνας, προχωρούν. Αλλά όσο παραμένουν σε τέτοιες καμιλές χρηματοδοτήσει, δεν είναι τόσο πέρα και ικανό να λύσω το θέμα. Οι εξοπλισμοί είναι λίγοι. Οι ε, είναι μόνο για να έχουν εξοπ Εάν δούμε την ασφάλεια σαν συνολικό θέμα, που είναι και μη ενόπλη δυνάμει, που είναι και σώμα τα ασφαλεία, που είναι και ασύμμετε απειλέ. Εκεί είναι φοβερά μικρό το ποσό για, για να μπορέσει να, να περιχαρακώσει την εθνική ασφάλεια. Είναι το μικρό. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε. Θέλω να πω τελικά πράγματα για το κουρδικό. Είδατε τι σύλληψει πέρα. Μια που πρέπει να ολοκληρώσω λίγο πιο. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι οι ελληνικέ διαμηχανίε. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Χρησιμοποίησαμε τις αμυντικές διαμηχανίες σαν ένα όχημα ικανοποίησης κομματικών και πολιτικών συμφερόντων. Με αποτέλεσμα, οι διαμηχανίε μα στην ουσία να καταλήξουν. Και κάναμε αυτό τώρα αρκετά καλό έργο. Δηλαδή, συντηρήσει αγροσκαφών, παραγωγή κάποιων ανταλλακτικών. Πριν ξεκινήσουμε κάποια αγροσκοπικά βήματα με μικρού μεγεθνικού να κάνουμε. Όμως αυτά σιγά σιγά έχουν μεταξιωθεί. Από την άλλη η Τουρκία, παρά τα προβλήματα που έχει στην εξωτερικότητα τη άμυνα και και σας θυμίζω ότι περισσότεροι διευθυντές του οργανισμού και στις του τομέα των 98% των προέρχοντων της άμυνας. Άρα, υπήρχε στενή σύνδεση μεταξύ της βάσης πάνω στα αλλά και αυτό το νέα προσπαθητικών το αποφημάτων, το χωρά κάνει βήματα. Ναι. Ωραία. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για, το, για τις πρόσφατες συλλήψεις ε, σχετικά με το κουρδικό. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, φαντάζομαι, με... το γνωρίζατε. Ε, τι επιπτώσει θα έχει αυτό. Ας αναλύσουμε συνολικά το κουρδικό. Ε, θα δημιουργηθεί ε, νέο κουρδικό κράτος. Πώς, τι θα γίνει τελικά, αν μπορείτε εσείς να προβλέψετε, αν και δεν σας έχω καλύτερα σημα αλλά η αντίληψή σας πια είναι και είναι αρκετό αυτό για να δημιουργήσει πρόβλημα στο, στο, στο να τραβήξει εισαγωγικά λίγο το αυτί του Ερντογάν και να ρίξει λίγο τον μεγαλοειδεασμό το, το, το που έχει ε, και τον τρόπο που έχει αρχίσει τώρα να γιγαντώνεται αυτή δηλαδή η αίσθηση τη αυτοκρατορίας που μετά το πρακτικό που φαίνεται να βγαίνει ισχυρότερος. Ποια είναι η γνώμη σα. κύριε Παλιάτσο. Εγώ πιστεύω ότι το πολιτικό θα το πάντα από την Τουρκία με τη σπάθη, με τη μερική τη σπάθη. Όπω είπαμε, κεφάλαια τα πόδια. Δεν έχει τι ε, αναστολέ που έχουμε εμεί του δημοκρατικού κόσμου. Αποτέλεσμα, τη διαμορφή, όλε οι ολόκληρε δύο-τρει πόλει έχουν εισοδοθεί. Δεν του ενδιαφέρει η κόμπε, δεν του ενδιαφέρει η ε, ανθρώπινη δικαιώματα. Βαράνε αδιακρίτω. Άρα αυτό το θέμα δεν πρόκειται να το αφήσει η Τουρκία. Άρα θα τη σε Έχουμε όμω μια, μια εξέλιξη που είναι πολύ καλή. Την πλάτα απέξω από τι τελευταίε επιχειρήσει. Εμεί θα, θα επιχειρήσουμε μαζί με του Κούρδου και δεν σε θέλουμε σένα. Αυτό είναι μια πολύ καλή εξέλιξη. Εγώ όμω είμαι εντοπισμό του Τουρκία πάντα του Κούρδου θα του έχει και να του μάχεται. Θα του διατηρεί. Εκεί σε υπεροέλευθερη μορφή δεν θα του αφήσει ποτέ να κάνουν κράτο όσοι είναι μέσα. Δεν θα επιτρέψει ποτέ γιατί ξέρει ότι αν αρχίσει να δίνει μια πέτρα του ΟΚΕΠΑ, μπορεί να πέσει όλο. Και επίση ε, πιστεύω ότι δεν θα του αφήσει ποτέ να έχουν προοπτική έκβαση. Και ε, Πιστεύω ότι ένα κουρδικού κράτου θα δημιουργηθεί. Τώρα το θέμα είναι για θα πρέπει Γιατί υπάρχουν και άλλοι που δεν το θέλουν, δεν είναι μόνο η Και δεύτερον, το βαθμό αυτονομία που θα έχει. Ε, άρα αυτό είναι ένα ζήτημα που θα απασχολήσει την διεθνική κοινότητα έντονα τα επόμενα και, βλέπω, και σύντομα και όλες, Αλλά βλέπω μεγάλο παραγωγισμό τη Τουρκία τη λαού Δηλαδή η, να η του θα, θα παίξει πολύ σχολικό και θα επηρεάσει την κοινότητα όπου μπορεί. Θα μπορούσε να υπάρξει μια κρίση σε μα, σαν στοιχείο εμβιασμού, σε αντάλλαγμα έναντι τη Ιδία. Εμειδυνωσή... Και αυτά τα δύο συνδέονται. Άρα πρέπει κάποιο να δει την Ευκαιρία στο σύνολο των δυνατοτήτων να αντιδράσεων να τη και να μην περιοριστεί μόνο στο κοινωνικό κράτο. <χει> Δεν μπορώ να στείλω τώρα ματρό στο Σύμβουλο Συμβουλής. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω, ναι. Το οποίο σημαίνει ότι και θα έλεγα ότι η διεθνής κοινότητα δεν τόσο έλλεινο, όσο θα τόσο το σχέδιό μας, έπρεπε. course. Επίσης κατά τις 4:00 απ' τη ότι το σύστημα του αλλάζει... ναι. το, μετά, το και, και που είναι όλες Άρα δεν έγινε να μην έχει πολλέ αμβουλάσεις από τον Καζίκη. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για το Κυπριακό. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα έχω το λέγω. Η Κόρνα έχει την υπόψη και να να τα ότι η Τουρκία ο στρατός της, πολεμάει πάντα. <στονίκο> ε, δεν έχει σταματήσει να πολεμάει το 40 το 50. Πολεμάει συνεχώς. <στονίκο> μ Οι μ Α, πάει, πολεμάει με μετά από δύο χρόνια Δηλαδή, διαδίδουν αξιόμαχο με πραγματικές συνθήκε. <σχύ> δηλαδή, άρα μετά το πρακτικό δεν θα έλεγε κανεί ότι το αξιόμαχο έχει πέσει στο <σχύ> τελειώμα στην Ευρωπαϊκή. Δηλαδή, δηλαδή. Το αξιόμαχο, <σχύ> δηλαδή, αξιόμαχο ναι. Το πραξικό δύμο ήταν αξιοσημειωτό ότι ο λαός βγήκε έξω. Το το και έξω. Εκεί είναι το κόσμο Δεν Μέχρι να το αξιώμα του, και να το ζευγεί αντίληψη του αξιώμα είναι ότι ηγεσία, λαό και στρατό, αυτό το τρίγωνο, πρέπει να έχει μεγάλη συνοχή, ενότητα και αποδοχή. Αν ένα από τα δύο πάσχει, τότε υπάρχει πρόβλημα στο αξιώμα Εδώ λοιπόν στην Τουρκία, ναι, δεν είναι οι αριθμοί μιλάνε οι, οι κομψιακές αποστολές που αναλαμβάνουν στο εξή, στην περιοχή των Βούλων, να μιλάνε για ένα βαθμό αξιώματος στρατού. Όμω αυτό το φίλο μα έχει σήμερα. Λαό, ηγεσία και σκάτως. Άρα, α κρατήσουμε δια... ένα ερωτηματικό για το πώ θα εξελιχθεί η σχέση από το κυβερνόμενο στη συνέχεια. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για το Κυπριακό. Φαίνεται ότι κάτι ετοιμάζεται. Ε, δεν ξέρω αν έχετε κι εσεί κάποιε πληροφορίε. Ε, και ποια είναι η άποψή σα τελικά, θα λυθεί αυτό το ζήτημα και αν ναι, με ποιο τρόπο. Κύριε Φενέκο. Ε, όταν μιλούσα κάποιον, άκη <στοί> ε. <και στοί> συγγνώμη αν θα είναι χειρότερη λύση από την προηγούμενη λύση. Όταν μιλούσα κάποιον, έβγαινε δημοφιλή σε μια αθλητική αντιπροσωπεία. Είχε πει ότι αυτά τα σχέδια που προάγονται το από τον Ιωλήν, από του Ιωλήνιου Οργανισμού κλπ. Δεν θα είναι. Ακόμα και αν θα κάποια στιγμή, κάποιος <στοί> θα επαναφέρει. Άρα δηλαδή ένα προηγούμενο. <στοί> <το πίσω>. <στοί> <στοί> Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε... Ωτι το, το, το σχέδιο, να είναι ένα προηγούμενο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, ας λυθούμε από το κόμμα του Αναστασιάδη, ήταν αυτό το οποίο υποστήριξε να δημιουργηθεί από ελευθερία η, η κυβέρνηση αυτή την πράξη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτοί στο μυαλό του, αφού το έχουν αποδεχθεί τότε, το θεωρούν σαν βάση συζήτηση και απολύτω και στην πράξη αυτό. Και σαν μήνυμα. Μήνυμα. Μήνυμα. Μήνυμα. Μήνυμα. Μήνυμα. Μήνυμα. Μήνυμα. Μήνυμα. Μήνυμα. Μήνυ Υπάρχουν άλλες διαφορές με τα δημοσιογράφημα και οι βασικοί διαφορές στο θέμα των εγγύσεων. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, η παλιά εκπλήση από το ένα, ενώ το σχέδιο ανάμεσα σε εκπλήσεις, το ένα σύστημα διακυβέρνησης. Εγώ, από δεν μου αρέσει, το ότι έχει ξεσώσει στο ίδιο επίπεδο του και μιλάει πλέον σε διεθνέ επίπεδο μια μη να και να μην αναγνωρίζουν αναγνωρίζει κατευθυντικό ογκότητα και παράνομοι οι καταγγελίε. Αυτό πιστεύω δηλαδή ήταν μεγάλο λάθο. Πρέπει να δει άλλο τρόπο διαγράμματο. Και κανένα, εγώ πιστεύω ότι 42 χρόνια τώρα το Κυπριακό είναι μια, μια υπόθεση που η ελληνική πλευρά πάντα δίδει. Και η κυπριακή πλευρά, η υπουργική πλευρά πάντα φέρνει. Ε, το σχέδιο είναι ευτυχώ που το βλέπουμε εδώ και δεν και Πιστεύω ότι οι δύο κοινότητες τώρα, ε, τουλάχιστον τα μηνύματα από τα δημοσιόηματα που έχονται, λένε ότι ε, έχουν ανοιχτά όλα τα θέματα και ότι το σχέδιο θα, θα είναι κάτι σημαντικό. Πιστεύω ότι πρέπει η ελληνική πλευρά να θέσει το θέμα εκεί που θα έρθει. Όπως είναι, θετήσιμο. Δηλαδή, εισβολής, κατοχή και να μην φύγουν από εκεί. Όσο φέρνουμε και βίνουμε, τόσο θα παίρνουμε. Τόσο παίρνουμε, τόσο θα χάνουμε. Πιστεύω ότι αν είμαστε αγγική μας θέση, με αποτροπική ισχύ, με συνομιλίε και με εναφρόνους που έχουν ενιαία στα δημοκύ, θα κερδίσουμε. Ή θα χάσουμε λίγα. Δεν θα χάνουμε... Ή δεν έχουμε χάσει αρκετά. Ή σας είπα ότι ο Φιλονίκος έχουμε την αναγνώριση. Θέλουμε πάρα πολλά. Και πιστεύω ότι θα χάσουμε κι άλλα όσο, όσο συνεχίζουμε Δηλαδή, λίγα λίγα. Απ' την άλλη, εδώ δεν υπάρχει μια μικρή αντίπαση. Αν δεν μπορεί να είναι Μα Θα σα πω λίγο στο δεύτερο παιδί, πώς πήγε, ε, στην του Σοφιλικού. Ξεκινάμε με αυτό την διαδικασία, Δεν να πούμε έναν θα υποχωρήσουμε. Θα υποχωρήσουμε. Δηλαδή, αυτό είναι ένα παζάρι, το οποίο είναι άλλη κάθε μέρα το καλή προώθηση και και θέλει να δείξει και καλό πρόσωπο και έχει δημοκρατικό καθιστό, τι κάνει, να υποχωρήσει το χωρίσο χωρί. Όμω αυτό έχει αποφασίσει, ότι στο τελικό στάδιο που θα υποχωρήσει, δεν θα το αποδεχθεί. Γιατί καλά, γιατί μπορεί να μην δει. Και η επόμενη συζήτηση, το επόμενο παζάρι, ξεκινάει <σχεδιά> από το κομμάτι. Εδώ λοιπόν μια αντίθεση που σα λέω, ότι μήπω τελικά αυτό το κάθε πέφτει και καλύτερα, πλέον η λαό, βέβαια, για το, το ποιότητα επίπεδο, Μήπω τελικά εδώ ισχύει και σε κυπριακό, δηλαδή. Ότι ελέχθη, α πούμε ω βάση συζήτηση στο σχέδιο να Αλλά μήπω τώρα, αν τότε ο Τάσο Παπαδόπουλο το είχε αποδεχθεί, ίσω ήταν καλύτερα από το τελικό που θα καταλήξει κάποια στιγμή να δηλαδή, το καταλήξει. Το πιστεύω. Δηλαδή και αυτή η αντίληψη από κάποιου άλλου, υπάρχει μια άποψη μια μοίρα ανθρώπων που πιστεύουν ότι καλύτερα να μην είναι έτσι κήπο παρά να πάει σε ένα σχέδιο που θα δίνει ε, ζωτικά συμμοσπονδίε όλα αυτά που. που... Πλανώντα τον αέρα. Πιστεύω ότι κάτι έτσι. Και να γυρίσουμε πίσω εκεί που πρέπει. Εκεί που ήταν το θέμα. Το θέμα δεν είναι ότι ελάτε δύο κοινότητε και λοιπά Εδώ πέρα έχουμε εισβολή. Έχουμε κατοχή. Έχουμε αγορεύει. Έχουμε περιουσίε. Και, δυναμη, και μην έχουμε λάβει πέρα οι δικαστικέ αποφάσει που έχουν δικαιωθεί. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και σαν μικρό θέμα. Αλλά να μην φύγω να διθύσει. Γιατί λοιπόν πραγματικά πάμε όπως είπε ο Μιχάλη, έλα να τα βρούμε και να τα βρούμε και να τα βρούμε, δεν θα τα βράσω. Έχω εδώ εμπειρία με την τουρκική ομορφιά, γιατί είχαμε και τουρκούς εφιστάμενους και τουρκούς προϊστάμενους. Ξέρουμε λοιπόν τι κάνει. Κάτι έτσι. Θα πρέπει η βάση τη συζήτηση μα να είναι από κατάσταση του καθιστόπους των ελληνικών. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι. Υπότιτλοι AUTHORWAVE αυτό, λοιπόν, είναι και παράδειγμα. Το πρώτο κεβέντο, αποκόρηση του δικοστρατού και ε, να ε, αρθεί το καθιστώς κατευθείς. Αν αυτό τα δύο δεν ισχύσουν, θα είναι μεγάλο λάθο λάθος να συζητήσουμε οτιδήποτε. Θα πρέπει να είναι προαπαιτούμενο. Δηλαδή, κάνει αυτό και συνεχίζουμε τη συζήτηση. Επίση, ας σκεφτούμε ότι έχουν πετύχει πάρα πολλά, βάζοντας την... Κύπρο και Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήθελα να πω. Η, η, η ένταξη και τη Ελλάδα και τη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, α πούμε, από την μεριά τη Ελλάδα, όλοι μοιραζόταν, τουλάχιστον ένα από τα επιχειρήματα ήταν ότι θα πάψει ο Τούρκο να μα δημιουργεί προβλήματα. Εδώ τώρα αυτό το ερωτηματικό. Ε, αντίστοιχα, νομίζω λίγο πολύ και οι Κύπροι, πίστευαν ότι λόγω τη ένταξή του λέω, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει αυτό το ζήτημα και θα λυθεί. Όμω νομίζω ότι και στην μία και στην άλλη, ε, μάλλον νομίζαμε και, και οι Κύπροι. Ποια είναι η άποψή σα? Ε, ναι, και να κάνουμε ότι το... πάρα πολλά με διαδέσει Έχουμε δύο φορέ στην ΕΕ, του ΙΕ, του ΙΕ. Συνεπώ, έχει ενισχυθεί, έχουν διαδεχθεί τα μερίσματα τη Ποιο είναι μεγάλο πολλέ δεν είναι και δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ Δεύτερον, να υπάρχουν αντικρούμενοι στις Είναι ακριβώς ένας, να μην υποστηρίζουμε. Έχει, έχει υπάρξει και περίπτωση να μην υποστηρίζουν τις Τι συμβαίνει. Δεν είναι για πολιτικούς ε, σκοπούς των εκάστοτε κυβερνήσεων. Μπορεί να είναι για πολιτικούς σκοπούς. Και, και αφετέρου, γιατί όταν πάει να παράδειγμα, η αναπτύξει το του αυτό το κάνει, δεν το λέει. <συνλίζει> όταν έχει κατάξει. Όταν όμω το, το διαβιώνουμε, ενώ δεν έχουμε προετοιμαστεί να το υποστηρίξουμε και δεν το προετοιμάζουμε κατάλληλα, αντιλαμβάνεσαι όταν πάμε στο για τα υπάρχει μια αντίφαση. Ένας χώρο από την μπορεί να και από την δικιά μας μια υπερβολική ε, να υποστηρίξουμε κάτι την κυβέρνηση. Ενώ έμεσα, ξέρουμε, για να και οι εξωτερικέ πολιτικές που δημιουργούν μια ε, σύγκρουση. Mm -hmm. ε, το αυτή τη και τώρα, Γιατί? Διότι η ε, ελληνική πολιτική αυτή τη στιγμή σε σχέση με την Αναστασιάδη έχει ένα χάσμα. Δηλαδή δεν βλέπω. Από... Φάνηκε και στην Ελλάδα για να μιλήσουμε. Mm -hmm. ε, υπήρξε ένα θέμα με Αναστασιάδη, ένα θέμα Αλλά Επιστεύω ότι θα πρέπει να είναι πολύ πιο στενή δηλαδή, δηλαδή τα αποτελέσματα δεν αφορούν τα αποτελέσματα η εμπειρία σε, σε οργανισμούς όπως το Νάτο, θα είναι ότι άλλε σχόρε έχουν μια μόνιμη συνεργασία. Δεν θα αναφερθώ στους και Αμερικανούς που είναι το φανερό και άλλες, άλλες, άλλες, άλλες δυναμών, οι οποίοι ε, και έχουν μια ενιαφωνή. Το ίδιο θα με και για την Ελλάδα και για την κύπρο. Ε, κατά κανόνα γίνεται. Κατά κανόνα. Γιατί δεν γίνεται, Όταν δεν γίνεται, υπάρξει, ποιος είναι, υπάρχει κάποιο κρυφό εδώ που σημαίνει αυτό. Βέβαια, να πω, είναι κρυφό ενώ, μήπω οι μεγάλε δυνάμει τη μία ή την άλλη διαφορά προ αυτή την κατεύθυνση. Καταρχά, η την αλλη προς αυτη ένα η πολύ πολυ να που Ήταν ένα στην το θέμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση που μπήκε εκεί μαζί με με την εξαρτήση των κοινών μα, ε, πιέζει την Τουρκία. Αποτέλεσμα, έκανε όνειρε με τι πολιτικέ ενέργειε. Πέμε. Γιατί δεν ήταν τέλειο, και αυτοί πιέζονται και πιεστήκανε και πιέζονται σε αυτό τα δύο θέματα. Άρα, από αυτή τη πλειά, η Κύπρο ήταν ένα παντάζ. Ε, από την άλλη μεριά, η συνεννόηση με τη μητέρα μα πίτα, ε, δεν ήταν πάντα κάτι. Το Εκκληρικό, που πάμε πιο πίσω από τον Ενδοκέρο, είναι γεμάτο από λάθη παραδείγματοση και απομονωσία και τη Ικυριακή ηγεσία, αλλά και τη Ελληνική ηγεσία. Επίσης, ορισμένε και εκεί που μας το να δύο συσκέψει του Ιούγκου. Ε, ίσως, αυτά είναι λόγω του Το έχει κακή Και Τώρα μεγάλο ζήτημα, το δερκόνο λεκόπο δεν αλληλείζει αλήθεια το θέμα του κυβεριακού ή εκμετάλλευση το του <συσίκον> και των <συσίκον> φυσικών που δεχομένως θα υπάρχει για την ότι αν δεν λυθεί το στο δικό του πλαίσιο θα κάνει μοιρασιά στα <συσίλια> κοιτάζοντας. Όμως εδώ υπάρχει ένα σοβαρό ρόγμα. Σας θυμίζω ότι όταν έγιναν <συσίλια> <έδυνας, συσίλια> <έδυνας, συσίλια> ο κάνει έτοιμα να γραφτεί στο ν το οποίο ήταν αστείο, πριν ακόμα να καλύψουμε, θα έ ευκαιρία να πάω στο Μωφέκ. Καταλάβω λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε σύγκρουση μεταξύ του Βασιλικού και Αν λοιπόν πρόθεσμα, είμαστε να τα δώσουμε όλα. Πιστεύοντα ότι σε βάθο θα έχουμε κάποια προβλήματα, τα οποία δεν είναι αυτά, δεν είναι υπαρκτά τη ακόμα, τότε μπορεί να χάσουμε το το Θέλει λοιπόν σε μια εκπομπή, καλό στο διαδίκτυο, καλέ συμμαχίε όπως και οι δύο παλιάς διότι σας säger, για να τα κοιτάσματα, χρειαζόμαστε συμμαχία και με όλες τι άλλε χώρες στην το Ιδραήλ, όλες τις χώρες που υπάρχουν στην και τα οποία Άρα λοιπόν, θα πρέπει να υπάρξει εκτεταμένη και έντονη δράση του σε συνεργασία με την Κύπρο για να δημιουργηθούν για να πούμε μετά ότι μια Νομίζω το καλύπτο αυτό το μέρο ή θέλω να φύγουμε εκτό θέματο γιατί σήμερα Θέλω λίγο να φυγουμε έχει πολύ ενδιαφέρον και να θέλετε και στη να στη σπίτι σα κάποια στιγμή να δείτε την, την εξέλιξη. Ε, Πώ θέλουμε λοιπόν να σα κάνουμε ένα γρήγορο φλάβια τι αμερικανικέ ε, εκλογέ, ε, βλέπουμε α πούμε ότι την τελευταία εβδομάδα υπάρχουν ζητήματα αναφορέ και από την πλευρά, αλλά κυρίω για τα ζητήματα τη υγεία τη Clinton. Ε, Είδα, ας πούμε, ότι δεν μπορούσε καλά-καλά να από το αεροπλάνο. Είχε μεγάλα ζητήματα, Και θέλω να μου πείτε, τι θα <saandra> συμβεί, πώς τη σχέση της Ελλάδας μετά από ένα εκλογικό αποτέλεσμα, είτε στην περίπτωση του Τράμπη, είτε στην περίπτωση της Κλίντων. Κύριε Φνέκο. Τώρα το πρώμα της υγείας είναι ένα ζήτημα ελευθείας. Είτε ο Τράμπης, ενώ το πιο Συνεπώς, το να κατηγορούμε την Κρήτη, αυτήν τη στιγμή έχει γιατί πραγματικά σοβαρό, επειδή δηλαδή την ένταση, την έτσι, την αδηλεία, ε, είναι κατά να το του Τραμπ είναι ισορρόπητο, έχει ιδέο, όπω είναι η ιδέα και, και όλη την πρωτοβουλία εκθαρτία. Προσωπικά, δεν θα συμπαθούσαμε με και τον που δεν σημαίνει να γιατί είναι μια προσωπικότητα αφιλεγό. Όμως, ιδιαίτερα και, και μετά τα, τα, τα email που γίνει την ιστορία με τον ΙΠΑ, εγώ δεν έχουμε δικαιώσεις. δεν Πώς, ποιά η πραγματική σημασία για τους Έλληνες. Οι Έλληνες πάντα, σε κάθε εκλογές, Ελπίζαμε ότι ο πέντες χώρος στον Νέα Μοντιό ήταν φιλικό τα και η αμερικανική και η Στορική σε ό,τι αφορά τι σχέσεις στην περιοχή μα, πάνω κάτω είναι η ίδια. Και τα συμφόρματά της πάνω κάτω είναι τα ίδια. Και ξέρουμε ποιες χώρες θα υποστηρίξουν, ξέρουμε και τι θα γίνει στις χώρες της δικασίας ε, το του κάποιες στιγμές. Άρα εδώ δεν περιμένω πάρα πολλά. Αυτό που περιμένει κυρίως σε την Αμερική, είναι να μην πέσει η Αμερική σε έναν εσωτερικό απομονωτισμό ή σε μια εσωτερική αντιδημοκρατική εξουσία. Αυτό θα είναι κακό για όλον τον γιατί μια η οποία δεν είναι δημοκρατική, μπορεί να είναι εκείνος διάφορος ιδιαίτερος. Τώρα, το δίπωρο κλίτων ή μου αρέσει να το κοιτάω, και ο στο τι συμφέρον έχει η Ελλάδα. Καφανός. Και οι δύο έχουν στα επιτελεία τους και έχουν κάποιο ποσοστό που από την τους... Επιφάνεί, τις κεφαλές. Ο Τραμπ έχει και την βέβαια και στις παράλληλες που ζουν περισσότεροι Έλληνες και και από τον Ελληνικό και τον Ελληνικό. Ο Τραμπ έχει τους φτωχότερους Έλληνες, όπως έχει του φτωχότερους με αυτούς μας. Ε, ας πούμε ότι βγαίνει το ένας ή το άλλος. Πιστεύω ότι η το είναι ένα σοβαρό σοβαρο κράτο και δεν θα πειραστεί από το οποίο είναι ο Πρόεδρος. Άλλωστε, σε περίπτωση που το βιοτράμα του δρόμο στην αλλά σε περίπτωση που βιοτράμα που είναι οροδοτικό, που είναι παραγωγικό, που είναι χειρό, που είναι απαραίτητο, που είναι τέλο πάντων, εκτό, ε, εγώ το δίπλα να κάνει τρει πολιτείε, για να γυρίζει στα 15%. Άρα αυτό με το ότι θα κάνει κι άλλε. Και οι αρμόδει δεν πάνει λίγο, οι αρμόδιοι, σε κεντά που θα έχει σε κάθε θέμα. Πρόφιουν στην πραγματικότητα. Άρα δεν γνωρίζουμε τι θα αλλάξει. Πώ αξιολογείται όμω το Γιώργω, υπάρχει ένα μοτίβο ότι οι δυνάμει του λαϊκισμού θα λέει κάποιος, και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Φαίνεται ότι παίρνουν μεγάλη δύναμη. Δηλαδή, αν το σκεφτείτε, ακόμη και αν φαντάζει πιθανότερο ότι θα γίνει η Κλίντον, ωστόσο ένας ω δύο Αμερικανό θα έχει ψηφίσει Τράμπ. Και μάλιστα λένε κάποιο, και το Τράπτο ήθελε για να μείνει. Υπότιτλοι <laughs> <laughs> <laughs> Authorwave αυτό όμως δεν πρέπει να, να είναι ένα μήνυμα εκεί για τους άλλους πολιτικούς φορείς, δηλαδή να τους προβληματίσει αυτή η συμπεριφορά ενός μεγάλου ε, ε, κοινού στα εξετάστατε. Οι αναμιλιστές, <συρκάσεις> αλλάζουν τους συμπεριφορά. Το αλλάξαν την ευρωταμή, <συρκάσεις> το προβλημα του Λονδίνου, άλλαξε συμπεριφορά. Έγινε, μίκη στη γραμμή. Άλλαξε ο δικός συμπροδιούς οικονομικός, γεγούλιος, μπήκε και είναι στη γραμμή. Ο ΕΕ. Αλλά ξέρετε ότι η κυβέρνηση είναι στην γραμμή και αυτή. Ε, γιατί σα καλά, πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει ο Τραμπ. Εκείνο πιο σοβαρό κράτο. Εκεί το πρωτόκολλο και η στρατηγική και η απορρόφηση σε ενεργείε είναι πιο σοβαρέ. Δεν είναι ελεύθερη να πει. Α, μπορεί να κάνει να πει, α πούμε, κάτι για κάτι κυρία. Μπορεί να πει κάποιο όκημα, πει αυτό, ναι. Αλλά οι ενεργειέ του δημοκρατικέ θα είναι καθορισμένε. Όπω αν τι κλεί. Αυτοί που σκέφτονται πιο εξτρεμιστικά, αυτοί που σκέφτονται. Σε ένα άλλο πλαίσιο, σε ένα άλλο περιβάλλον. Θα συνεχίσουμε να σκέφτομαι ότι και ήταν το δω. Όταν πιστεύω ότι των σουλαϊκιστέ, θα δουν αυτό το διακρατικό πλαίσιο. Εγώ πιστεύω. Έχω να μιλήσω για την του Σε άλλα παράδειγμα, δεν είναι τη το το προστασία το, το, το, το του τη του εμποδίου. Πράγματα που απασχολούν η θέση του. Είναι λίγο αφιλεγόμενε και τεράστιες, δηλαδή πολλά ζητήματα. Αλλά τι παραδείγματα μα παντού, για ηγετών. Αυτό παραδείγμα η ηγετών. Όταν λέει ηγετών, τι ανθρώπους που την επιχείρηση, να η σήμερα πρέπει να μπορεί να συνεργάζεται αποτελεσματικά. Όταν θέλει να συνεργασία να μπορεί να δώσει ένα καινούργιο έχουν αυτά τα πράγματα να λύνει το δημοκρατικό τρόπο είναι όμως θέλει και το, όπως λένε <laughs> διάφοροι φορείς, το σύστημα όπως τα λένε. Μήπως θέλει, δηλαδή, ο τρόπος που φιλτράρεται όλο αυτό και τελικά αυτοί οι άνθρωποι που θα έπρεπε να αναδειχθούν οι ηγέτες αυτοί, να μην μπορούν να φτάσουν τελικά στο επίπεδο να Δηλαδή, υπάρχει ένα είδος, πώς να το πω, κόφτη, όπω λέμε τα λόγια της μόρας, όπου τους κόβουν αυτού του ανθρώπου και δεν τους επιτρέπουν να, να εμφανιστούν στο προσκήνι. Δηλαδή, πλέον, είναι φανερό, δηλαδή, δεν εξηγείται. Το μοτίβο είναι το ίδιο. Και οι άνθρωποι, που οποίοι, θεωρητικά, όλοι, αν κάτσουμε και αξιολογήσουμε στους χώρους εργασία μα υπάρχουν κάποιοι που αντικειμενικά ξεχωρίζουν. Αυτό είναι παριαμάδια σε εισαγωγικά. Το ίδιο συμβαίνει όμως και σε προσωπικό επίπεδο, στις, στις, ε, στις κοινωνικέ μας συναναστροφές, βλέπουμε αυτού του ανθρώπου. όμως αυτοί οι άνθρωποι, για κάποιο λόγο, όταν ακούνε για πολιτική, παθαίνουν αλλεργικό σοκ. Μπορεί να είσαι να από το δεν μου αρέσουν οι θεωρίε τη και δεν θα πάω ποτέ σε θεωρίε τη νομοσία. Όμω είναι γεγονό ότι το οικονομικό σύστημα, οι οικονομικά ισχυροί στον κόσμο προοδεύουν ενισχύοντά του, γιατί σήμερα για να μπει κάποιο ηγέτη, ανησυχεί κάποιο, σε μια χώρα, σε ένα πολιτικό κόμμα, που πρέπει να έχει οικονομική επιφάνεια. Για να το πω, να κάνει τη διαφήνση, να κάνει τα ταξίδια, ανάγκη, έχει κόσμο κλπ. Ε, οι ισχυροί των οικονομικά που έχουν συμφέροντα. Προσωπικά όσο το είναι δεδομένο ότι του ενισχύει. Και την άποψη, λοιπόν, είναι δύσκολο να βγουν άνθρωποι ε, οι οποίοι να έχουν μια διαδροτική αντίληψη από το να υποστηρίζουν αυτά τα στενά οικονομικά συμφέροντα. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και σε αυτό το επίπεδο, δεν είναι δυνατόν μεγάλο βγουν. Όμω, είδαμε μετά το πιγανάκι, εγώ φέρομαι από την Αμερική, πάλι εδώ στην Ελλάδα. Τώρα θέλω να αξιολογήσω την πολιτική σα ιδιότητα για να κλεισουμε σιγά-σιγά και να εκμεταλλευτείτε και εσεί το χρόνο που δεν έχετε στα, στα μεγάλα μημιένα, πείτε και εσείς καλύτερα πράγματα για την άποψή σα, ε, Καταρχήν θέλω να μου πείτε πώς εσείς πλέον έχετε μια εμπειρία έστω πολιτική τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Ε, καταρχήν έχετε μετανιώσει για τη συμμετοχή σας στην πολιτική. Το πρώτο ερώτημα και, για το, και το δεύτερο είναι ότι καλώ ή κακώς μπορεί να μην έχετε την πρόσβαση στα μέσα, αλλά φαντάζομαι έρχεστε σε καθόν με κόσμο Πώ αξιολογεί το γεγονό ότι υπάρχει αίσθηση, δηλαδή, και κόμματα τα οποία ήρθαν σε επαφή με τον κόσμο, είχαν την επικοινωνία νέα κόμματα εδώ. Δεν φάνηκε ο κόσμο να θέλει το νέο. Δηλαδή, φάνηκε ότι πάλι επιστρέφει στα γνωστά μεγάλα κόμματα τα οποία έχει συνηθίσει. Δεν έδωσε δηλαδή, την αφορμή σε νέου φορεί που θα ξεκινήσουν από το μηδέν για να του δώσει πρόσβαση να δημιουργήσουν νέε συνθήκε διακυβέρνηση τη χώρα. Πώ θα αυτό. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ ναι με, από το 30% πήγε στο να γίνει κυβέρνηση, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξεκίνησε εχθέ. Είναι ένα κόμμα το οποίο ε, ο συνασπισμό έχει συμμετάσχει έμεσα, Μπορεί να κυβέρνηση να είναι και καλά, αν και είχε συμμετάσχει, αλλά στην πράξη πολιτικά ε, επηρεάζει όλε τι αποφάσει, ε, είτε κοινοποιώντα τον κόσμο, είτε πιέζοντας του άλλου μεγαλύτερου φορεί που έχουν μια κατεύθυνση. Πάντω σίγουρα δεν μπορεί να πει κάποιο ότι ο συνασπισμός ε, πλήσε προς την αντίθετη κατεύθυνση έναντι, ε, ας πούμε, των κακών κειμένων, των εκάστοτε τότε μεγάλων κομμάτων, για να καλύτερα. Εγώ διαφωνώ και ο κόσμος λύσει τα μεγάλα κομμάτα. Το πρόβληψι ότι αν δείτε τις δημοσιοποιήσεις, το 55% είναι μακρά. Πιο μεγάλο είναι και τα νεκρά κοινά Η πλειοψηφία του κόσμου είναι μακρά το μεγάλο κομμάτι. Εγώ πιστεύω ότι... ο κόσμο έχει πια βαρεθεί αυτό το βήπελο, αυτό το ή εγώ ή εσύ ήρθα εγώ και τα παρέλα τα χάος, ήρθες εσύ παρέλω, και σηκράος. Έχει υπαρρθεί λοιπόν αυτές τις και τα παλαιοκοματικές, ε, ε, πώς το λένε, ε, μεταξύ τους να έχουν ε, δημοσίες. Ο κόνος θέλει συνεργασίε, Ο θέλει να βρουν και ανθρώπους όχι ε, ε, βασιλιά, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου και τα ξαδέφια μου θα είναι και αυτή η πολιτική. Αλλά πρέπει και αντίστοιχα, ο να μάθει να μπορεί να επιλέγει, να βλέπει και να επιλέγει ανθρώπου που αξίζουν. Και όχι ανθρώπου που Η που θελουν να δεν σε κρίση που τα των, των, των στρατηγικών και των πολιτικών προφανώσεων αυτών των αγαπητών πολιτικών. Ε, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά άλλες στι άλλε χώρε. στην Ελλάδα έχουν μεγάλο πρόβλημα και έχουν ξαναπροσπαθεί. Βέβαια, το διαφορά, η εθνική όλα αυτά τα οποία θα τα, τα οποία κυρίω δεν έχουν θεραπευθεί. Δηλαδή, σήμερα στην κυβέρνηση, ακούω ότι υπάρχουν οι τη Δηλαδή, υπάρχει μια δημοκρατία που στέλνει τα στελέχη της προηγούμενη να επιβιώσουν όλοι τα ασυντικά από την πολιτική και αυτό είναι η χώρα Όμως ε, υπάρχει και κάτι άλλο που πιστεύω ότι πρέπει να το Ορισμένοι πιο. οι ίδιοι σχολεί του. Δεν είναι όλοι πολιτικοί. Μέσα σε αυτό το, το, το, το, αρχικό, το, το πέλεμα, υπάρχουν και αξιόλογοι που πρέπει να το να Γιατί αν το δεν υπάρχουν κανένα δουλειά. Αυτή είναι και προσφέροντα που κάνουμε με την Ένωση για την Ελλάδα, και οι κοινωνία και άλλα κόμματα, τα οποία έχουν μείνει στα δεράστιες ανθρώπισσες μας, προσπαθούν να έχουμε πολιτικέ παρελάσεις, έχουμε θέσει, έχουμε προτάσεις. Και ένα ακριβό παράδειγμα, θα πω για το Υγείο. Αν δείτε, ένα ή άλλο πρόβλημα στο Υγείο είναι αλλο στο του χώρου. Διότι, ε, τα είναι η, η ενοποίηση του χώρου ήταν η εξής. Τέλος τις η ενοποίηση του χώρου ενώ μεταφορές, ε, οικονομικά, τουρισμός, ε, ακόμα και Έχουμε αρκετά προβλήματα. Είχαμε δημιουργηθεί παλιά για το υγεία, Το αλλάξαμε το όνομα Το, το βάλαμε μαζί με το Μετά το αλλάξαμε το βάλαμε τον το υγεία, Τώρα το αλλάζουμε βάλαμε μαζί με Είμα, το θα Το υγεία, είναι ο Ελλάδα. Αν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια δίγευση η να είναι ε, διαχειριστικά, από πλευράς επικοινωνίας, από πλευράς κοινωνισμού. Ε, δηλαδή, αυτή τη στιγμή ας πούμε να δώσω ένα παράδειγμα, θα πρέπει να πρέπει να και να βοηθάει να, να τον θαλάσσιο κοινωνισμό. Και αντά τι κάνουμε. Αυξήσαμε την προλογία σκάφη. Αναγκάσαμε του να τα ε, η αρχιδεία μας πάσχει τεχνά, για το, για το, για Άρα, ότι η αντίληψή μας είναι πάντα άθρωμα και εθνική και αυτό είναι το πρόβλημα. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό, γιατί να δούμε όλη την Ελλάδα στους Απ' την άλλη, όμως, αυτό που λέμε για την... Θέλω να αναφερθώ στην αντίληψη που υπάρχει, είδα, πούμε, το που έχει υποψηθεί η Νέα Υπουργός Εργασίας, η οποία είναι 30-30 ε, γιατί. Ε, πάρα πολλέ φορέ στι συζητήσει ακούσαμε ότι άδεια να φύγουν νέοι άνθρωποι στην πολιτική να αλλάξει αυτή η άποψη και βγαίνουν σήμερα και γράφουν όλοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, ε, την άποψη ότι μάλλον δεν έχει κολλήσει ένα ένσημο, δεν έχει. Και εκεί τίθεται το μεγάλο ερώτημα, τουλάχιστον το δικό μου ερώτημα. Ότι στο εξωτερικό, έχουμε δει μιλημένα υπουργού 27-28 ετών, έχουμε δει πρωθυπουργού σε αυτές τις ηλικίε. Στο πλαίσιο το, το, το, το εργασιακό που υφιστάται στην Ελλάδα. Δεν μπορεί αντικειμενικά ένα 30 να έχει ένσημα τόσα ώστε να μπορεί να το δικαλέσει. Αντικειμενικά δεν μπορεί να έχει εργασιακή εμπειρία. Αυτό είναι δεδομένο. Πολλοί πιόντια με την ενεργία που υπάρχει μπορεί να βγουν στην αγορά εργασία στα 35 που πολλοί μπορεί να βγουν και ποτέ. Αν λοιπόν πάμε σε αυτή τη λογική τη εμπειρία, ε, ένα ερώτημα που τίθεται πολλέ φορέ, μήπω αυτή η εμπειρία τελικά είναι αυτό που μα έχει περιόρισει εδώ. Δηλαδή αυτέ οι εικόνε που μεταφέρονται στην πολιτική, αυτά τα στερεότυπα, μήπω δηλαδή, τελικά πολλέ φορέ χρειάζεται ένα άλλο που είναι έξω από αυτό. Που δεν έχει αυτέ τι παραστάσει οι οποίε έρχονται από το παρελθόν και χρειάζεται μια νέα μορφή. Ή να το θέσω διαφορετικά, αν υπάρχει αυτή η αντίληψη περί ενσύμων, περί εμπειρία, τότε θα πρέπει να ορίσουμε ότι, ξέρετε, οι Τουρκίδε πρέπει να είναι όλοι 50-60, όπω συμβαίνει στο παρελθόν, και όλοι κάτω από 50 και 60 να ανήκαν και δεν ήταν κατάλληλοι για την θέση αυτή. Εσείς, τι άποψετε για αυτό. Σα ορίζω λοιπόν, γιατί πρέπει να είμαστε άκρο, ή δεν πρέπει να είμαστε Exam... Έναν τριεδάγιο, ο οποίος δεν έχει κολλήσει έντσι, έχει το τέλειο δημογραφικό. Πού είναι η δέκα μπλής τελεχών να επιλέξει το καλύτερο τέλεχος. Στον χειρόνια ανθρώπων, να κοινούνται, να Είχαμε Να κοινούνται. Να κοινούνται. Να να να Είχαμε 20 ατών. 25-26 κυρίως, το πρόγραμμα σκατοίκων σαν κυβερνίτες κύριο, οι δικέ άλλες αναβλημένο τι ήταν κομμάτι. Όποκο δέκα ότι η κομμάτια μας ήταν οδηγμένη έτσι, ώστε να φτάσουμε στο κορυφαίο κατοίκη του του κοινούριου, έσκώτε περάσει από αρχικές θέσεις. Τώρα, δεν σας κρύβω, όταν το βήμα τη το του το πρώτο μάλλον που κάνω άλλα να κάνουμε, ήταν μας Για να πολιτοποιη το περιβάλλον. Άρα, και γνωρίζαμε τι εδώ δεν έχω μια ελληνικία. Δεν είναι μια ελληνικία. Σύμπριο είναι έναν 25 χρονών. Το θέμα είναι, έχει από πίσω τη αυτή την πορεία, έτσι ώστε να διατηριστεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα τη κοινωνία σήμερα, που είναι τα εργασιακά. Όταν λέω αν έχει την πορεία, έχει περάσει διαπληρώς και συγγύρου. Έχει σαν στο διεκτητικό, στο διαχειριστικό, γιατί ο εργογρός δεν πρέπει να είναι αποτελεσματικό επιβάς που έχει ο εργογράψει. Δεν δεν δράξει. Θα είναι αν μπορεί να διαχειριστεί με ένα τεράστιο οργανισμό, με τεράστια προβλήματα, με ανθρώπους και με συμφέροντα, και αν σε αυτό θα μπορέσει να διαμεσολαβήσει την κοινωνία για να κάνει τον καλύτερο τρόπο. Δεν αφισβητώ την ελληνική, θα τη θέτει μια καλά έννοια. Όμως κρατάω ένα τερματικό, αν θα μπορέσει αυτό το κρίσιμο έργο να το κάνει, χωρίς να έχει αυτή την πορεία του στέλνου. Θα είχε επιμελητή, αν δεν ήταν συνεργάτης του και υπουργού, θα είχε επιμελητή καλυτερο Κοιτάξτε, αν θέλετε, η δουλεια μου εντύπωση είναι ότι και κρίνοντα και από το γεγονό ότι τουλάχιστον έτσι φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργό και η κυβέρνηση προσπαθεί σε αυτή τη φάση να κλείσει όσο πιο δώρα την αξιολόγηση, ε, πήρε το άτομο το οποίο ήταν πιο κοντά στην αξιολόγηση. Δηλαδή αυτό που έχω τα καθημερινά σε επαφή, αυτό έχει δει τουλάχιστον αυτό το ροπορτάζ, ήταν άτομο που μιλάγε με την Τρόικα. Άρα, αν το αξιολογήσουμε έτσι, θεωρητικά υποθέτω. Θα είχε και θετικέ γνώμε από την Τρόικα στο πώ διαχειρίζεται την κατάσταση. Ε, άρα, σε αυτό, εγώ τουλάχιστον δεν έχω το βιβλιοποίηση, θα είναι καλή. Το ερώτημα είναι ε, στο κομμάτι το διοικητικό. Απ' την άλλη, εγώ πάλι διαφωνώ εδώ σε εσά ναι, με την άποψη του κ. Κανέκου, με την έννοια ότι για να, να αποκτήσει την εμπειρία, πρέπει να εργαστείς. Και άρα, de facto, ένα θεατάρι, ό,τι και να είναι, το, το, πιο, ε, να πω, το πιο έξυπνο και το πιο καλό αγγελούδο, δεν θα φτάσει έχει την εμπειρία που θα έχει ένα θεατάρι. Εδώ λοιπόν είναι το κρίσιμο. Οπότε τελικά ε, βάζουμε εμεί, σαν την φίλτρο, ότι δηλαδή θα πρέπει να βάζουμε ανθρώπου σε αυτέ τι υπουργικέ θέσει, δηλαδή το, το, το, το ηλικιακό όριο. Δηλαδή, αν θεωρούμε ότι ά, άνθρωποι χωρί εμπειρία μπορούν να τα εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι. Εσεί θέτεται ω θέμα την εμπειρία. Κάποιο άλλο θα έλεγε ότι η εμπειρία πολλέ φορέ ε, τραβάει και κάποια κακά του παρελθόντο. Να το πω έτσι. Κοιτάξτε, αν τη το ζήτημα. αν κάποιος να Πόσο είναι η δεν πρέπει να δείξει να δείξει δεν να που ξεχωρίζει από την όρμα που έχουμε αποφασίσει στο μυαλό μας, δικό μας πλαίσιο αντίληψης, κάτι που ξεχωρίζει. Πέφτουμε να το φάμε. Και, και, <κυρύνω> και <denn' κυρύνω> <τόσο, κυρύνω> δεν <κυρύνω> δε, <κυρύνω> πάμε να το πάμε. Έχουμε τελευταία αλλά... Όχι, αλλά... Ποιάζω. Είναι πολύ δύσκολη στιγμή. Το σκάφος της Ελλάδος πάρει έναν κυβερνήτη... Απράδο, πάρει μια κοπέλα ή έναν αρότο το 15 που 15 Μπήκε στο πανεπιστήμιο με τη φοιτητική μεωρέα που πάτησε δευτεροβάτιση στο πανεπιστήμιο, πήρε πυρετήρε πτυχίων λόγω τη συνδικαλιστική του δράση, και μετά μπήκε στο κόμμα. Θα τον βάλετε κυβερνήτη στην δύσκολη κατάσταση. Είναι αριθμητικό αυτό που περιμένουμε. Το πολύ που μπορεί να είναι κανεί, δηλαδή, εμεί. Ωραία, δηλαδή, για να κλείσουμε σιγά, θέλω να μου πείτε, σαν τέλος πάντων επικεφαλής ή τέλο πάντων ως μέλη των φορέων που εκπροσωπείται εδώ σήμερα στο τραπέζι αυτό. Ε, Ποιο τεράμα σας, δηλαδή τι βλέπετε να συμβαίνει με την Ελλάδα. Ε, Θεωρείται πιθανό το σενάριο εκλογών. Εσείς τι κάνετε, πώς το βλέπετε αυτό το σενάριο, αν είστε προετοιμασμένοι για ένα τόποιο σενάριο. Και γενικότερα πώς αντιλαμβάνεστε πλέον με βάση τις νέες συνθήκες, δηλαδή είχαμε και μια αριστερή κυβέρνηση, οποία Έκανε ό,τι έκανε και αυτή. Δηλαδή, ποιο είναι, το όραμα, ποιο είναι το αφήγημα που λέμε για τι μέρε, το νέο αφήγημα στι επόμενε εκλογέ για την Ελλάδα. Τώρα, νομίζω ότι μου φύγει πλέον αυτό το αφήγημα μνημόνια και μνημόνια. Ποιο θα είναι, λοιπόν το νέο αφήγημα για την Ελλάδα. Και το δικό σα προφανώ αφήγημα, έτσι. Κύριε Ερνέπε. Η δημοσίευση έχει αποσχοληθεί με συμφόρηση στο χώρο του μέτρου και στο χώρο τη. Έχουνες συνεπεί, συνεκτικής δουλειάς. Και αυτό το παιχνίδι καθημερινά, γιατί όλες τι θέσεις μα έχουν συντάξει σχέδια ολόκληρα, πάνω και τις και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. ότι κάποια από αυτά θα εξακολουθούν, όπως κάποιοι Άχι, αν δεν μα δεν έχει σημασία. Εμείς πιστεύουμε ότι οι αυτό το χρέο είναι τον που μας Α, σήμερα σε ή ενός αγωγού αναγνωρίζει δυνατά της προτεραιότητας, της υποτέλεσης που θα κάνει αυτήν την άξια και την της Ελλάδος. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ακόμα δεν μπορώ να το για το όσο το κυρίαρχο θέμα της του τόσο καιρό, Τι να τα να διαβάσει λοιπόν ότι τα μικροπολιτικά τεχνίδια πρέπει να σταματήσουν. Και άμα την κυβέρνηση και άμα την αντιπολίτευση. Αυτή τη στιγμή όμω σημαίνει προτάσει, Και τι λύσει, δυστυχώ, δεν τις βλέπουμε. Ή τις από τα γιατί δεν μα ενδιαφέρει. Και εμένα Ελλάδα, είμαστε άνθρωποι που ε, ε, δεν έχουμε σχέση. Ε, και είμαστε πετυχημένοι ή είμαστε σε και οραματιζόμαστε μια Ελλάδα διαφορετική. Όχι, δεν έχουμε κολλήματα του, του δεξιού αριστερού σοσιαλιστή, αριστερού συνεργάτη, πιστεύω ότι αυτά έχουν τελειώσει. Ο κόσμο θέλει έναν ρεαλισμό, μια πραγματικότητα και λύση στα προβλήματά του, όπω είπε και ο κ. Ε, θέλουμε συνεργασία με ανθρώπου που να μπορούν να βοηθήσουν να, να ε, φτιάξουν όσο μπορούμε καλύτερα τη σημερινή κατάσταση. Και πιστεύουμε ότι τι θα έχουμε βρει στην συνεργασία. Εμεί οδηγόμαστε με άλλη διακυβέρνηση και όχι αυτή που βλέπετε τι που Μιλάμε Μιλάνεται και με άλλα τέτοια. Εμείς οδηγόμαστε όχι έναν παραμοσχάρι ε, άπραγμα και χωρίς εξουσίες πρόεδρο δημοκρατίας. Εμείς οδηγόμαστε έναν πρόεδρο δημοκρατίας που με εκλογεται το λαό και να έχει αρνοδιότητας. Και να είναι ένα αντίβαλλο σε όλα αυτά που βλέπετε. Να είναι δηλαδή να έχουμε μία, να γυρίσουμε λίγο προ σε προβλήμονες εποχές και όχι μόνο τα τις που την πραγμάτωσα. Πιστεύουμε ότι η προηγούμενη εμπειρία μπορεί να παίρνει αλλαγή στην κυβέρνηση και αυτό αποδεικνύει ότι ο κόσμο δεν θέλει πια να ακούει και να βλέπει τι σημαίνει κατά ε, Πιστεύω ότι ο κόσμος θα βρει ότι χωρίς διαφορετική κόμματα διαφορετικά, ομάδες προηγικής σκέψης διαφορετικής όπως είμαστε ε, συνεργάζονται με σκοπό να, να λύσουν πραγματικά προβλήματα και πού τους ενδιαφέρει σε τι λυγισμός, κουμινισμός, σοσιαλισμός, καπιταλισμός πιστεύετε. Γιατί τα συνεργά προβλήματα είναι πολύ καίρον, πολύ φλέοντα προβλήματα και να σκαίρνε. Και πιστεύω ότι πρέπει και οι να τα λύσουν. Λοιπόν, και θα κλείσουμε ένα έτσι ερώτημα λίγο πιο ζωή, όμως ότι στο παρελθόν, σα έδεινε, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τώρα, τον ασχηματισμό, αν σα έκανε όσο συγκεκριμένο πρωθυπουργό για να μην σα αλλά ο εκάστοτε πρωθυπουργό και σα έλεγε ότι κύριε Φωνέ, ή ηγείο παλιά από το αύριο θα αναλάβει ένα υπουργείο. Και είχατε μία εβδομάδα ε, να υλοποιήσετε αυτό το κάτι που θεωρείτε ότι είναι το, το, το φλέγον. Δηλαδή είχατε μία εβδομάδα για να, να αλλάξετε εσεί αυτό το πράγμα, το ελάχιστο που μπορούσατε να κάνετε. Α πούμε είχαμε το παράδειγμα του κυρίου τώρα του κυρίου Πολινό, mm. που ήταν αντιπρόεδρο mm. τη βουλίες για μία μέρα και δεν λιγό του. Εσείς τι θα κάνατε, δεν θα σας κάναζει, αλλά νομίζω ότι έχει και μία συνολογία σε το βράδυ. Ευχαριστώ να σας δώσω κάποιες συνολογίες για να είναι η μας όσο είναι η μας που αναλάβουμε ένα που δεν ήταν δεν είμαστε στο σχολογικό το καθήκον μας, να πάρει από αυτό. Τα καθήκονται να είναι αντιφραντικά. Από κοινοβείλεις, πήγαινες διοικητής σε ένα φιλίο. Από σε ένα φιλίο πήγαινε διοικητή σε επιστολή επέλευσης, πήγαινες οικονομική από την πρώτη μέρα να είσαι αποτελεσματικός, γιατί το σύστημα δεν μπορούσε να σε περιμένει. Εδώ, επότε, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα τα και η κοινωνία των πολιτών με την οποία έχουμε μιλήσει μια καμία πολιτική σου, γιατί όλα μας τα Όταν εκτίθεται δημόσια αξιώματα, θα πρέπει να είναι έτοιμα για αυτή την μέρα που θα το αναλάβουμε. Να μπορούμε να είναι μέρα. Και χαίρομαι για την δημοκρατία, το που το κάνει στην ουσία που το κάνει σε Αν ε, από μπερδάσει μάνασμα διαχείριση κλπ. Το, λοιπόν, το παρέμον στην επόμενη μέρα να είναι στο πεδίο το γραφείο, όχι στις στο πεδίο, γιατί υπάρχει δράση, που, που χρειάζεται η παρουσία, γιατί χρειάζεται να διαθέτει όλη Και όχι να δω συζητέ, δηλαδή, όχι το λόγιο, να αν είναι σε, πέρα, και σε κανάλια και ούτε να δω να δεχτήσουν του Άρα λοιπόν, α τα μεγάλα λόγια, και που θα το να και θα λέω τώρα, εγώ θα έκανα ένα όνομα που έχουν αρκετή σοβαρή αυτοκίνητα και το βλέπουν στα ξενακρατή. Ένα επιτελικό όνομα εθνική στρατηγική. Δηλαδή, μια ομάδα ανθρώπων, σε ψηλό επίπεδο, που θα αποτελείται αυτό το όνομα από ε, και το εθνικό συμβούλιο που τώρα είναι. Εγώ δεν είμαι τόσο συμβούλιο που τώρα είναι. Στο οποίο θα αποτελείται από θεατρικού, από διπλωμάτε. Από οικονομ, το κράτο, δηλαδή, τα οτελείται από σώματα σπαλία, αφορά που γιατί οι για αντιλέσει δεν ήταν μόνο θεωρητικέ και εθνικέ, θα είναι και ασύμετρε, που σημαίνει μια δυναμική μετανάστευση, που σημαίνει κάθε πολλέ μαγική καταστροφή, κλπ. Εγώ θα κάνω ένα διομάτι, το οποίο δηλαδή θα μπορούσε να συλλέξει πληροφορίε από τα βουλή και θα μπορούσε να δώσει ε, οδηγίε, συμβουλέ, αλλά και εμβολέ. Χαράξεω τη ε, εθνική στρατηγική από λέει οποία ο κ. Σμιτ ήταν αυτό. Εθνική στρατηγική από την Πάσκα. Δηλαδή, θα ήθελα να γνωρίζω το οποίο να συμβαίνει του στόχου τη τακτική με την καθολικότητα με την τοποχή. Σε αυτό το επίπεδο ήταν το στρατηγικό. Αυτοί όλοι οι στόχοι, σαν έθνο πια, θα πρέπει να εξυπηρετούνται είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι Δημοκρατία, είτε είναι, είναι. Ε, είναι ο κ. Αυτό αυτό το πράγμα αν δεν είναι ο Υπουργός, αν είναι ο Υπουργός, αν δεν είναι ο Υπουργός. Αυτό είναι το, είναι το, είναι, ε, ε, το πράγμα ένας δρόμο που πιστεύω ότι ε, μπορεί να γίνει εύκολα. Αρκεί να το θέλεις, να το θεωρήσεις. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλετε κάτι να πείτε, κάτι που ξέχασα εγώ. Κύριε Χανέκαο. Μόνο mm. κάπου στο παράδειγμα του Καναδιού. Δεν είναι γνωρίζω. Το. Η διαδίκτυα το κλειδού που δεν γνωρίζει πώ γίνεται το τελευταίο ανάξι το κλειδί, τι προβλήματα έχει με την οικογένειά του, πώ λειτουργεί η μηχανή, ποια είναι τα προβλήματα που έχει η τάδε στο κλειδί, πώ είναι οι και πώ είναι το μηχάνημα σου, τάδε, καλό σπουδάκι. Αυτά έπρεπε Αυτή τη στιγμή η περισσότερη πολιτική με τα Αυτό το θεωρώ <σχ> Δεν η αριστερά yeah. δεν πρέπει να είναι τίποτα. Κατά απόψε μου, λοιπόν, θέλει τη διάτο πράγμα. Δεν είναι μόνο ε, ο ΦΥΤΣΙΑ, πια νομιρότητες και παροχέ, Έχει και υποβλώσεις και παίρξεις υποβλώσεις που θα σταθούν στο ακόλιο του. Κύριε Παλιάτσο. Ο ελληνικός λαός εμπιστεύονται και έχει σε υπόλοιψη της ένας δυνάμεις με 52% ή 55%. Θα ήμουν ευτυχείς, αν αυτό το 52% ή 55% το έδινε στην διακυβέρνηση. Πολ σας ευχαριστώ που ήσασταν από τους μαζί μα, Ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. καλό βράδυ.